معتز قطعك مشاهدينا بنتابع مع حضراتكم دلوقتي لقطات وصول سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لاكاديميه الشرطه ده طبعا يشهد احتفالات عيد الشرطه العيد ال67 بعنوان الشهيد تحية من مصر العظيمة اليوم في عيدكم يلي شرفتوا الوطن الله يسعدكم، ومقدرين بالفخر والعزة جهدكم تحية حتى من التراب اللي مشيتوا عليه ودستم تحية غالية من خريطة أرض مصر لجند مصر يلي دربتوا للمصر أروع مثل في اللي جرى واللي حصل تحية حتى من الآثار اللي سبوا عنك ضدنا العظام تحية في عدك الكريم من أبو الهول العظيم اللي آخر مرة شفته شفت في عينيه القلق ردت عليه وبطمنه وقلت له ان النبي ان النبي سيدنا محمد لما قال عن جند مصر هم دول خير الجنود هم دول خير الجنود اللي بذلوا الروح من اجل الوطن من غير تمن هو ده معنى الدفاع عن الوطن وان رب الكون وعدنا في الكتاب ودّاله حقه مقدما جنة الخلد من رب العباد للشهيد اعظم تمن وقلت له ان نبينا قال لنا فحديثه لينا كلنا عينان عينان لا تمسهما النار فإن بكت من خشية الله العظيم وإما نامت لأجل ما تحرس الوطن الكريم وتحية منا كلنا وتحية منا كلنا الروح الشهيد اللي ضحى بدمه لاجل احنا نعيش واللي مهما اللي ضحى بدمه لاجل نعيش واللي مهما قلنا عنه ولا عنكو ما نلاقيش من جنود الشرطه او جندي في جيش وتحية خالصة وتحيه خالصه مني ليكم كلكم اليوم فعتكم من ابنكم او من حفيدكم وتحيه منا كلنا وتحيه منا كلنا من الشعب لجنه الهمام اللي استعاد دفه سفينه ارض مصر اللي استعد دفه سفينه ارض مصر سيرا للامام الإحساس وبحكمة عالية مخلصة وضع الأساس هي كده مصر العظيمة على مر العصور ومهما تشتب